П'ятирічний лабрадор Арчі – один з багатьох улюбленців кінологічного центру головного управління Національної поліції у Задрійській області, розповідає інспекторка кінологіня Вероніка Ляшенко. Зараз ми вам продемонстрували пошук вибухових речовин в транспортних засобах. З першого пуску собака знайшла. Своїм всаджуванням, тим, що вона сіла, вона так позначила те, що вона знайшла. Зарче Вероніка Ляшенко працює впродовж двох років. Каже, зараз задоволена роботою чотирилапого напарника на 500 відсотків. Я дуже рада, що в мене є така собака, щоб в житті взагалі не відбувалося. Наша Праця, скажімо так, завжди є такі нотки позитивних моментів. Коли ти приходиш, тебе чекають, тебе люблять безумовно, щоб взагалі не трапилось. Дай лапу. Добре. Дай другу. Ні, другу. Молоді. Вероніка Ляшенко розповідає, має медичну освіту, а дола в Національної поліції прийшла за покликом серця. Каже, працює зі щоденним ризиком, але це допомагає нівелювати тісний контакт із чотирилапим підлеглим. Страшно, звичайно страшно. Але якщо ти впевнена в собі, в своїй собаці, в своїй роботі, то це приносить задоволення. Під час чергувань інструктори-кінологи разом із собаками працюють на блокпостах Запорізької області та вокзалах міста. Останній обшук у нас був, ми знайшли сигнальні ракети, гранати та набої від автомату. Тобто, якщо є на місці, то ми в будь-якій ситуації він знаходить. Не було ще такого, щоб після нас не знайшли. У нас таких собак не одна. У нас таких собак не одна. У нас є собаки, які працюють по вибухівці, наркотикам. Це пошукові собаки. Виїжджають на місця злочинів, виїжджають на залізничні та автовокзали, патрулюють місто з нами. Саме зараз у цей час у спеціально навчених собак багато роботи, щодня щось знаходять. Ось вчора також знайшли. Я не буду уточнювати, що саме, але собаки нам дуже допомагають». За словами Світлани Сополєвої, у кінологічній службі шкодують, що у їхніх вихованців поки немає військових звань. Адже, наприклад, запорізький патрон Арчі давно би мав погони мінімум підполковника. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Новини на Суспільному. Запоріжжя.